no se'ns acut una millor manera d'inaugurar el futur espai de la model que posant-hi una escola pública, perquè jo crec que és allò, la millor radiografia del que ha de ser el futur de, de la nostra ciutat, de passar de presó en quatre mesos a escola, penso que és una molt bona notícia.